Запорожець розмальований, розписаний з усі більш патріотичними написами й малюнками, курсує вулицями Хмельницького. На ньому козак із Бандерасмузії, російська Москва, яка тоне в морі крові, та портрет президента країни, яка напала на Україну. Власник зазу, військовий прикордонник у відставці Ярослав Редванецький, розповідає: ні водії, ні пішоходи не залишаються байдужими до його автівки. Позитив. Максимум людей позитиву, руками сигналять, ну, великий, бачу, настрій людей піднімається. Як тільки Ярослав припаркував свого ЗАЗа, одразу ж знайшлися охочі поселфитися з Запорожцем та його водієм. Дуже подобається, це не машинка зіляля. Власник авто не проти фотографій. Ось так фотографуються, бачу цього іруда, який зробив нам те, що є гори на даний час. Ну, слава Україні, ми переможні, тому що ми сильні, ми українці. За його словами, думка тюнінгувати автівку в такому стилі спала йому спонтанно. Вранку встав, відкрив гараж, щось захотілося, таке виразок, не знав я, але сусіди там по гаражах сказали, давай щось будем писати. Ну, так як на сумки руки під інші заточені, то ми, почнемо художницю. Говорили, повчалися, полетів і почали працювати над цією машиною. Два дні вона повністю ще ще третій день було деякі фрази, тому що декому -то не, не зрозумів були фрази, що ми вас христили, і співаємо. Допустимо, да, деякі це? люди приходили. Ка що це таке? Ну хто історії не знає. Художниця Ірина Стецюк каже, ідея їй одразу сподобалася. Сусід вона зупинальники. Стоп, не знаю, що я малюю мене друг. Він хоче розмальовати машину з російським кораблем. Я така зразу, вау, яка прикольна ідея. Я малювала козаків на стінах, на хатах, а на машині це був новий досвід, тому я дуже хотіла спробувати. Малювала звичайними емальними фарбами. Ще на мене не, не пробувала малювати, тому подивимося на стійкість. Ярослав каже, автомеханікою захоплюється з підліткового віку, має не одну машину, та це його улюблене авто. За його словами, ЗАЗ-968М 72-го року дістався йому від діда, який втратив ногу на другій світовій та отримав запорожця. Від діда прийшов у війну і видавав украпку прямо цей автомобіль інвалідам. І от одна з цих автівок я собі зберігаю. Там ліпкою майструю, щоб вона була як пам'ять про ті часи, а тепер настали ці часи, там фашисти, тут аршисти до нас прийшли. Військові у відставці каже, просився добровольцем на фронт, та поки не взяли. З його слів, чекає третьої хвилі мобілізації, щоби таки потрапити на передову. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.